До вашої уваги в щотижнева підсумкова програма «Огляд преси». Газета «День» за 18 липня розповіла про підготовку українських олімпійців до Лондона 2012. Вони готові, за словами видання, до 30-ї літньої олімпіади. Вона стартуватиме 27 липня. Нашу державу на іграх будуть представляти 245 спортсменів, 160 фахівців, тренерів, медиків та офіційних осіб – Усіх їх легко можна буде впізнати за сучасною яскравою формою. Дизайнери нової колекції постаралися на славу – не лише вдосконалили моделі, а й освіжили зовнішній вигляд. Олімпійці залишилися задоволеними – форма не лише зручна, а й стильна та естетична. А це не менш важливо, ніж технічні характеристики, підкреслюють спортсмени – вони розповіли виданню, що особлива заслуга у укомплектуванні формою нашої збірної належить голові Національно-олімпійського комітету України Сергію Бубці. Адже він сам був спортсменом і розуміє, як важливо мати достатню кількість якісного одягу на змаганнях такого рівня, зауважила газета «День». Гортаємо шпальти газети «Україна молода». У номері за 19 липня видання повідомило, що наступного року українські військові моряки долучаться до міжнародної антипіратської операції. До участі в океанському щиті готується фрегат «Гетьман Сагайдачний» із палубним гелікоптером та групою морських піхотинців на борту. Таку інформацію під час брифінгу оприлюднив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко. Це наш внесок у патрулювання районів можливих дій піратів у складі міжнародного військово-морського угрупування. Таке співробітництво з безпосередньо вплине на рівень захищеності українських моряків та екіпажів, які працюють на міжнародних морських торговельних шляхах. Азета також розповіла, що операція «Океанський щит» для боротьби з міжнародним піратством НАТО розпочали – у грудні 2008 року. Нині в ній беруть участь п'ять бойових кораблів Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, Данії, Великої Британії та Туреччини. Регіональна газета «Житомирщина» 20 липня одну із своїх публікацій присвятила лісівникам області. Вже багато років вони є визнаними лідерами своєї галузі в державі. теж саме на його підприємствах, де справді є що побачити і чому повчитися – Державне агентство лісових ресурсів України вирішило провести семінар з такої важливої теми, як лісокультурне виробництво. На нього з'їхалися головні лісничі обласних управлінь з усієї України. Та чи не найбільший інтерес в учасників семінару викликала лісогосподарська техніка, яку випускає Житомирський ремонтно-механічний завод. Варто сказати, що саме тут була створена унікальна машина, завдяки якій процес садіння лісу повністю автоматизовано. Вийшов друком свіжий 28-й номер тижневика «Кореспондент». Він, зокрема, розповідає, що третій президентський строк російського президента Володимира Путіна розпочався з прийняття Держдумою законів, що суттєво обмежують громадянські свободи в цій країні. Не пройшло й двох місяців з часу інавгурації Путіна. Як на світ, з'явилося вже з десяток законодавчих актів, які посилюють контроль за багатьма сферами життя росіян. Нові норми дозволяють владі закривати опозиційні сайти і штрафувати її критиків – Контролювати добровільні роботи громадян у вільний час, бити по кишені учасників недозволених мітингів і пікетів. І нарешті тримати на гачку неврядових організацій, які хоча б частково фінансуються з-за кордону. Аналітики впевнені, що цим думська законотворчість не обмежиться. Російські мас-медіа пишуть, зазначає далі кореспондент, що восени в країні буде прийнято так званий закон про незручних депутатів, що дозволяє позбавляти їх мандатів без суду. У той же час експерти спостерігають слабку реакцію російського суспільства на нові друковані закони, які по великому рахунку обурили лише політизовану частину населення. Вони прогнозують загострення лише в разі погіршення економічної ситуації. Докладніше про це на сторінках свіжого 28-го номера часопису «Кореспондент». Нижневик «Закарпатська правда» інформував своїх читачів про результати перемовин керівника регіону Олександра Ледіди з гостем із Казахстану, ректором Міжнародної професійної академії «Туранпрофі» Маненом Омаровим. У контексті розвитку співпраці на регіональному рівні казахську сторону цікавлять, зокрема, промислова, туристична та освітянська сфери. Зокрема, як сказав виданню «Пан Омаров», розглядається можливість спільних проєктів – в автомобілебудуванні. Також казахи зацікавлені в навчально-оздоровчому туризмі. Розвиток бізнесу в східній країні потребує кваліфікованих кадрів, тож не зайвою була б співпраця у галузі підготовки фахівців на Закарпатті, створення спільного навчального центру. Далі пряма мова губернатора області Олександра Ледіди. Наш край унікальний тим, що тут збереглися всі можливості для санаторно-лікувального відпочинку. Наші оздоровниці залишаються популярними серед українців. На базі таких закладів можна як оздоровлюватися, так і організовувати спільні навчальні семінари. Продовжить огляд преси газета «Голос України». 17 липня у своєму номері вона повідомила, що фермери Рівненської області об'єднаються під спільним брендом «Волинський екологічний продукт». Це, на їхню думку, допоможе реалізувати продукцію без посередників і мати суттєвий прибуток. Ідея об'єднатися під спільним брендом – результат комунікативних заходів, які впродовж трьох місяців відбувалися у Рівному. Обласна рада пообіцяла підтримку фермерам, котрі об'єдналися під брендом «Волинський екологічний продукт». Їхню продукцію, якість якої сільгоспвиробники гарантують, рекомендуватимуть закуповувати в освітні та медичні заклади області. Відповідні умови передбачені у меморандумі, котрий підписали у Рівненській обласній державній адміністрації Представ. Фермерських господарств регіону в рамках реалізації проекту Волинський екологічний продукт. До нього, як написало видання, вже приєдналися два десятки фермерських господарств області. Продивляємося шпальти муніципальної газети Грещатик. Вона повідомила 20 липня, що в українській столиці розпочалась підготовка до відзначення 203 з дня народження Тараса Шевченка. Світова спільнота відзначатиме ювілей видатного письменника художника та громадського діяча у 2014 році. У Києві орієнтовний план заходів був цими днями обговорений під час засідання Громадської гуманітарної ради. До їх підготовки буде залучено всі структурні підрозділи Київської міської, державної адміністрації, райони міста та громадські організації. Наприклад, для школярів і студентів у бібліотеках транслюватимуть документальний фільм про Кобзаря та читатимуть пізнавальні лекції. Старше покоління зможе переглянути низку прем'єрних вистав у театрах, долучитися до екскурсій по Шевченківських містах у Києві. Крім того, у столиці пройдуть літературні та пісенні конкурси та різноманітні фольклорні акції. На черзі Львівська обласна газета «Високий замок» за 17 липня. Недаремно Україну називають країною музеїв, пише видання, адже кількість музеїв, навіть у невеликих містечках, щороку зростає. Та досі у нашій державі не було словника з музеєзнавства, проте завдяки львівським науковцям цю прогалину було заповнено. У видавництві Львівської політехніки вийшов словник-довідник термінології музеєзнавства за редакцією професора Богдана Рицаря. Нове видання буде корисним музейним працівникам і науковцям, студентам і аспірантам, які вивчатимуть музеїзнавство. Книга містить понад 1300 термінів і означень понять з різних напрямів музейної справи – обліково-фондової роботи, експозиційної діяльності тощо. Також у словнику є термін із суміжних галузей знань, архівної, бібліотечної справ, мистецтвознавства, реставраційно-профілактичних робіт. Видання зауважило, що це перший словник-довідник з музейної термінології такого обсягу. Для зручності користування видання має паперову і електронну версії. Це було останнє повідомлення щотижневої підсумкової програми «Огляд преси. Щасти».